يا صغري ربي اللي عالم بيا هنا يا صغري ربي اللي عالم بيا هنا في بلاد الحقره المعنى فيها سالوا العيشه فيها مره ما يكذبوش اللي قالوا قاسلونا بالهضره ما يشوفنا فيها والو قاسلونا بالهضره ما يشوف